rasanya melihat dirimu pergi bersama janji bersama dalam rancang Tuhan yang menentukan aku sayang pada yang satu ku pohonkan restu-Mu kisah percinta Bersatu bocah kisah pencinta.